видеоскоп. «Свій час організовували перший конгрес, другий, третій. Треба було створити робочі групи сьогодні, запросити, бо тут лише були представлені одні суб'єкти сфери фізичної культури і спорту – це федерація. Але ж є інших дуже багато суб'єктів сфери фізичної культури і спорту. Це і майже дві тисячі спортивних шкіл, які працюють в Україні і мають великі досягнення, і ці до успіхи, які. Є училище Олімпійського резерву, є школи вищої спортивної майстерності, є і інші суб'єкти, які працюють на сферу – навчальні заклади, які здійснюють підготовку кадрів, взагалі про підготовку кадрів не ставиться ніяких акцентів і пріоритетів. Тому, думаю, що абсолютно правильно звучала ідея автономії спорту. Спорт – це той суб'єкт, який повинен розвиватися в державі автономно і за створення сприятливих ситуацій з -за сторони держави. Не розумію, чому ініціатори реформи критикують нині діючий закон. Він тільки вступив у силу з 1 січня 2011 року. Він має дуже багато потенційних можливостей. Там є спеціальна стаття «Спортивний клуб», є спеціальна стаття «Спортивна федерація». Так, можливо, треба внести туди зміни, розширити окремі повноваження. В такому стилі закони не виписуються. І так не, ну, не, ну ніхто, є юридичне управління Верховної Ради, ми маємо досвід роботи з ними і так далі. Це повинно бути витримано в загальному стилі законотворчості в нашій державі, а не в тому, що ну, хтось так захотів і хтось так бачить. Закони так не не робляться. Так, да, є, я кажу, позитивні ідеї автономії спорту. Окей, давайте будемо її впроваджувати. Ніхто не проти цього. І, і ми в свій час їх закладали. Але будь-який закон – це багато компромісів. Це пошук цих компромісів. Поки що ми бачимо лише бажання групи, яка, як виявилося, позавчора включає шість осіб. Тут сьогодні неодноразово говорили про якийсь фокус групи і так далі. Не знаю, хто в них був залучений і хто, можливо, цих шість осіб і проводили ці фокуси фокус групи мозгові атаки на цю проблему можливо так, а можливо і не так. Вітіско спортивне відео.